اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره الفاتية قران قران قران قران قران ابو قران قران آيات قران ايه من روكو الحمد لله رب العالمين نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم. غير Surah Fil. This is the Surah. This is صَلَّى عَلَيْهِمْ طَيْرٌ أَبَابِيلُ دَوَّمِي بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلِ فَجَعَلَهُمْ قرآج هذه قرآن مير بسم الله الرحمن الرحيم ليلة في قرآيش إلى فيهم رحلت الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت <سؤال> الذي <سؤال> اطعمهم من جوع وامنهم من خوف سورة المعون اتي قران اليكشوش حتى سورة هذه مكّة وطينو، الذي يكذب सूरा अल-काउसर ये टी कुराने रक्षा आठ तो में सूरा ये टी मौका वुतीनो एवं इर आय चौंका तीन الْأَبْتَرُ سورة الكافرون هيটি কোরআনের سورة তম সূরা সূরাটি بسم الله الرحمن الرحيم أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين تين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أثوابًا سبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا سوره لهاب سوره مكه او بسم الله الرحمن الرحيم يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل. سدن. سوره إيكلاس. এটি কোরআনের 112 তম সূরাটি মক্কা অবতীর্ণ এবং এর আয়াত সংখ্যা بسم الله الرحمن الرحيم كله كُفْوًا أحد سورة فالد قرآن بسم الله الرحمن ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سوره نز. هذه الكلمه في سورة المقاومه في سورة المقاومه في سورة المقاومه في سورة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى الذي يوسوس في صدور